Ptaša smutne toli neskáče, i to tánička tá pre plače. Ona plakala, keď výtečky tarhala, na o, keď do dovinka, kvytky spýtala. Ona plakala, keď výtečky tarhala, keď dovinka, kvytky spýtala, keď doná kedy do polia skočila, kýmže vy vy vyde svitok Hančo, Haničko, kebyš ime spoznala, že by si ten výne neodezdala. Hančo, Haničko, kebyš ime spoznala, že by den ten výne neodezdala. Panešie Šuhaj, vine ku tebe, Liemotný majzárok, za, za dva pri sebe. česie ja ho mám, za dva roky i vadi, Prišli beďar chlopci, da ho ukradli. Česie ja ho mám, za dva roky i vadi, Prišli beďar chlopci, da ho ukradli. Utekali chlopci do teho polia, Prišli, že ho pýta, doma. Doma malým stolikom Meria palenočku, nočku So Doma, z doma je Za malým stolikom Meria palenočku, nočku So hey, hey! Veľká voda pre veľká vyľala Šicek pisek I kamene zebrala Len jeden Kamene včala Co nich šidala len jeden, kamienem žala, zominaním frajírka šidala. Staň frajírko, staň hore, staň hore, bohužidu, bohužidu svatkové, už sú tu, podvore idu, idú, oni dalej bez tebe nepujdu. Už sú tu, po dvore idú, oni dalej bez